25 питань порядку денного пленарного засідання 11-ї сесії обласної ради 58 присутніх депутатів із 64 розглянули за трохи більше, ніж годину. За цей час призначили п'ятьох директорів комунальних закладів області. Одна із них, Валентина Ланець, працює в будинку-інтернаті з 97 року та каже, лише цього року в неї на конкурсі був один конкурент. – Звичайно, роки пройшли, филювалася, роботу знаю, заклад дуже люблю, попередні рази нікого не було, а цей раз, коли на комісії ще була одна людина, але я виграла ні в конкурсі. призначеного директором обласної стоматполіклініки Олександра Костюка. Депутати запитували, чи виплатив заклад борги перед працівниками та державною фондами. Призначений директор розповів, заборгованості по зарплаті немає. Є ще невеликий борг за іншими статтями, але фінансовий стан закладу каже стабільний. Депутат Юрій Смаль чекав, розповідає позитивного рішення на свій запит про відшкодування з обласного бюджету коштів обласному втизіопульмонологічному медичному центру на утримання відділення в глузубінцях та фінансування встановлення ліфта в закладі. Один з підрозділів в селі Голозубинця був ліквідований. Вони три місяці взяли на себе фінансування. Їм треба десь орієнтовно три мільйони. Запит був підготовлений мною ще до початку активної фази війни. Питання демонтажу пам'ятника Миколі Островському Шепетівці викликав у частини депутатів схвалення та вимогу демонтувати пам'ятник негайно та виставити його на аукціон. Колись не давали демонтувати пам'ятник місті Хмельницькому. Його успішно вкрали, він був бронзовий, порізали. І він ще на невідомому напрямку. Директорка департаменту інформаційної діяльності обласної військової адміністрації Іна Михайлова розповіла, пам'ятник Островському, занесений до Державного реєстру пам'яток і потрібно чекати дозволу з міністерства на його демонтаж. Та 57 депутатів проголосували за демонтаж протягом двох тижнів. Голова обласної ради Віолетта Лобазюк подала на ухвалення депутатів додаткове питання про запровадження мораторію на використання на території Хмельниччини російськомовного культурного контенту. За нього депутати проголосували одностайно. Десь йдуть випускні ранки, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах війни, і на випуска використовують російських пісень для наших дітей, які сьогодні і в інших регіонах гинуть від російського окупанта – це неможливо. В нас є державна українська мова, мова солов'їна, У нас є дуже багато гарних українських пісень. Включення питання припинення права користування мисливськими угіддями обласної організації мисливців і рибалок та надання угідь приватному підприємству депутати відхилили. Це звичайна практика, передбачена законодавством чинним України. Дуже багато областей мають надані приватним структурам користування мисливських угіддя, деякі навіть і до 90 відсотків. Люди хочуть вкладати гроші, відтворювати державний природний ресурс і, відповідно, за певну плату за викуп в держави ліцензії використовувати його. За словами голови обласної ради, 11-та сесія була продуктивною, бо їй передувала робота постійних комісій. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Новини на Суспільному, Хмельницький.